Hvordan sette inn kilder og unngå plagiat? Når du bruker kilder i en tekst, er det viktig å tydeliggjøre hvor informasjonen kommer fra, altså hvilke elementer som stammer fra en kilde, og hva som er dine egne utsangen. Tenk på at du skal føre en samtale med kildene dine. Her er tre enkle regler og ett tips. Regel nummer 1. Vis til kilden med en gang du begynner å bruke den. Når du gjengir innhold fra en kilde, for eksempel en bok eller en artikel, er det viktig å henvise med en gang du begynner å kilden. Ikke vent til slutten av avsnittet. Da må leseren gjette sig til hvem som sier hva, og det blir vanskelig å forstå vad som er ditt eget bidrag og vad som kommer fra andra. Regel nummer 2: Bruk kildehenvisninger aktivt i teksten. Du kan enten la forfatteren være en del av setningen, eller du kan sette etternavn i parentes med årstall og eventuelt sidetal. Disse eksemplene følger APA-stilen, det finnes også andre referansestiler. Regel nummer 3: Sitater skal ha sidehenvisning, og det gjelder også for indirekte citat. Direkte citater skal dessuten ha anførselstegn, og må gjengis helt ordrett, med samme tegnsetting, kursivering og lignende som i originalen. Forlengre sitater brukes ofte innrykk, og da faller anførselstegnene bort, slik. Husk at du aldri må kopiere eller lime en tekst uten å legge til anførselstegn og kildehenvisning. Så til tipsa: Kopier hele kildereferansen. Hvis du er i Oria, Google Scholar eller Tidsskriftets hjemmeside, kan du ofte kopiere hele kildereferansen. Du trenger ikke noe spesiell programvare for å gjøre dette. Finn den stilen du bruker, eller den som ligner mest. Referansene kan limes rett inn i din referanseliste og redigeres der. Pass på at kursiv følger med, og at referansen er fullstendig. Rediger eventuelt det som ikke stemmer. Tidsskriftsartikler er enklest å kopiere. Her følges som regel alle opplysninger automatisk med. Referanse til bøker er ikke alltid fullstendige, mens kapitler i redigerte bøker kan være vanskelig å finne elektronisk. Hvis du ikke har boka tilgjengelig, kan du prøve hjemmesiden til forfatteren av kapitlet. Og det fine er at når du følger disse reglene, er det nær sagt umulig å plagiere. Lykke til!